Salut băieți și bine, am găsit la un episod din seria noastră de Rage, bă n-am mai postat ceva zile că nu prea am mai avut așa idee ce să mai fac pe server, dar am zis să fac și un update și să vă arăt ce, mai am, ce am mai făcut pe cont și foarte mulți dintre voi, bă am deschis acum într-o zi, cred că 20 ceva de credituri legendare, m-ați întrebat cum am făcut 20 și ceva de mii de B-points și am mai deschis bine înainte de astea foarte multe credituri, momentan am iar încă 11.000, Uh, dar înainte să începem videoclipul, băieți, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, stați așa să îmi pun și eu când nu mai știu unde e fișul ah, aici văd duc să fac și fiș să nu stau așa degeaba, am luat și la clan 40% job boost. Dacă vreți să intrați în clan puteți să mă contactați pe mine, desigur dacă avem locuri în clan Vă contactați pe mine sau unul din colideri, dacă aveți minim nivel 10 momentan După ce o să bage facțiunile, o să scoatem gen jucători care nu au facțiuni și n-au ajutat clanul cu mai nimic decât cu bani, gen bani poate să facă toată lumea, dar o să vrem să băgăm membri cu facțiuni, în fine. Dați și voi acolo băiți un like, dacă sunteți noi pe canal uitați să vă abonați și dacă vreți să vă apucați băieți de server nu uitați să folosiți referal 43 pentru că despre referal, despre referal urmează să vorbim, pentru că din referal am făcut majoritatea punctelor premium, dar și bani am făcut, cred că peste 70 de caca gen. Banda neexistente, ce am scris? -o? Ah, cu 2 h. Am făcut vreo 70 de și... Cred că 50-60 de ca B-Points, că am deschis credit în continuu de când... De când m-am apucat. Și dacă vreți și voi, deci puteți să vă chemați pretene, gen aveți la automat când vă conectați... Când vă creați un cont, când vă creați cont, e bine să băgați unul chiar dacă nu aveți un prieten ca să aveți job boost... La început de server și un motor, plus o grămadă de beneficii gen din 5 în 5 nivele pune la 100 cred, sau 75 nici nu mai știu, oricum vă ajută mult, deci băgați un referal și ca să faceți B-Points și voi și bani în același timp jucători care folosesc referalul vostru, când avansează nivel la fiecare nivel o să primiți o sumă de bani și după cred că level 6 sau 7 primiți și B-Points și dacă aveți 5-6 pretenge în care va folosesc referalul, deja aveți o grămadă de B-Points Uh, garantate Eu cu 42 de referal V-am zis Am făcut peste 70 k și 30 40000 de points Lejer am făcut mult Oricum Și cam asta e treaba Da S-au băgat și Care mai a înjură? Ce mă? A, ah, da. Credeam că îmi zice Mie în mă Mamă, ce m-am speriat uh, S-au băgat și plățile S-au ales helper Serverul Gen Urmează să se Termin de faza asta de început, să se leagă liderii și cred că cam asta e după aia roburi și update-uri o să o urmeze, cel mai probabil sisteme prus. noi, joburi noi, quest cu special o să se bage zilele astea din câte am înțeles și un crate de iarnă și cred că o să încep să adun și eu bitpoints-urile astea pe care le-am acum să deschid crate ăla de iarnă, le-am tu ca prostul, că credeam că o să bage limită, dar a băgat limită mare de 35 de mii oricum. Și puteam să mi le păstrez, dar am deschis legendare creator-ul. dacă tot bagă limită, măcar să iau puncte premium. De unde? Am deschis 20 ceva de creator V-am zis și nu mi-a dat nimic, mâncață, și mai respect points și bani. Dar bani mi-a dat 2-3 caca, gen naiurea. A, skin ce mi-a mai dat, dar skinurile n-au nicio valoare pentru că s-au dat bonusurile alea de B-Points și toată lumea are skinuri, acum gen nu au nicio valoare. Skinurile astea, probabil la credituri următoare, o să apară skinuri care chiar pun, au gen nou valoare, să nu se mai dea. Uh, cum zice. să nu se mai dea bonus și toată lumea să-și facă lui sau să cumpere și să fie, nu știu, o șansă mai mică și la skinuri pentru că astea văd că dă job-ul destul de mare, adică skinul legendar deja dă. 30% plus de la contul legendar încă 100 job boost avem 130% job boost mm, făceai o grămadă de bani ăsta de la fiș, cum zice Jobul de la fiș a fost schimbat backpack-ul a fost schimbat Gen, o, să urmează, o să urmeze să se schimbe și să fie și la backpack level 3 ceva diferit, nu știu exact, cred că kilograme sau nu știu să prizi la fel 3 pești, momentan sunt 45 de kilograme de pești, adică practic 2 pești. Poți să prinzi ori doar unul de 45, ori doi pești care să treacă de 45, sau poți să fie sub 45, gen. Nu poți să mai... mamă, mamă ce era să mă asta. Nu pot să prinzi mai mult de 2 pești, depinde de norocul tău. Nici mai mult de 45 de kilograme din 2 pești. Păi, orele cred că vi le-am arătat, am 70 de ore, vreau să aplic și eu la LIDER Cred că știți dacă v-ați dacă nu v-ați uitat De-aia am atâtea ore gen, sunt în top 60 și ceva momentan Vreau să aplic la LIDER PD și de-aia vă trag așa de orele astea jucate Și dacă e să iau bine, dacă nu dracu să le ia. orele Intrăm în facțiune și gata Oricum tot în PD, dacă e să nu iau LIDER o să intru Depinde sunt trei departamente oricum de fapt și o să aplic la toate dintre ele, dacă e să nu iau la PD, poate FBI, dacă nu SBI, poate NG. La unul din ele vreau și eu să aplic, să iau LIDER. Și abia după asta o să aplic la helper, pentru că mulți m au întrebat că de ce nu aplic și eu la helper, că s-au deschis aplicațiile. De ce n-am aplicat, că deja s-au ales helperii din aplicațiile astea. Cred că din vreo 48 de aplicații au luat doar 4 sau 5 helper dar gen ajută că a ales jucători care sunt activi, gen, chiar avea nevoie de helper și sunt deja și mai mulți helper și uite, Sebastian, de exemplu, e de la noi din clan, a luat helper ieri, parcă, pe live, avea și el vreo 80 sau 90 de ore. Trebuia să mai ia și Silviu, dar nu știu care a fost faza cu Silviu, ce a vorbit pe clan sau ce a făcut, chiar n-am înțeles. Ea zicea cineva pe chat că nu-i jucător ok n-am înțeles nimic ce a fost acolo treaba lor atât știu că Silvio n-a mai luat trebuia să ia și el și el era de la noi din clan și oricum după ce se pune serverul gen ok o să vrem să băgăm în clan uh, membri cu funcții gen majoritatea membrilor cu funcții sper să reușim gen să facem clanul cât mai jmaker, avem v-am zis și jobboost acum o să luăm mașini avem 4 mașini și vreau să strâng acum de GP1-ul ăsta cred că e Ferrari gen dar n-are voie să-i pună numele Bă, și puncte pre mai avem ea, adevărat nu mai avem Da avem bani am luat job-ul în seara asta 20% cu 10% a început clanul și cred că am mai luat 10% acum 2-3 zile oricum acum e perfect să fac bani o grămadă la clan gen de 4 ori mai repede față de cum s-ar fi făcut la început și la început de server am făcut dai să mănânc un hodou mă am început de clan nu de server am făcut în câteva zile peste 50 ca, ca cum ar trebui să facem mai repede să luăm mașini jmechere. Și da, zic că dacă facem clanul cu jobul și cu mașini bune, repede o să putem să atragem și jucători buni. Facem clanul bun. Vedem. Bă, nu știu să mai fac pe server. Nu prea să am idei că genuite cu special nu s-a băgat. Credul nu s-a băgat ăsta, crediturile astea le știți tot să deschid credituri. Robul nu s-a băgat, facțiunile nu s-au băgat, filmez doar să vă arăt așa, update-uri și probabil o să, o să mai fac un video gen câți bani faci la joburi dacă vreți lăsați în comentarii, bine, e destul de târziu, nu știu câți v-ați uitat până aici, gen câți bani faci la fiecare job, care e cel mai bun, job recomand și da. Vedem, până o să se bage acțiunile, să fie activitate mai mare pe server și după aia o să încep să postez probabil mai des, că acum chiar n-am idei și dacă aveți voi idei, puteți să le lăsați în comentarii că le filmez, gen. Oricum, nu prea ce să fac. Oricum, dacă sunteți abonați, știți, deja fac live-uri, gen în ultimele 3 zile, cred că am făcut în fiecare zi live sau două zile, nici nu știu, 2 live-uri oricum. O să încep să fac live-uri dacă nu postez clipuri deci canalul nu stă inactiv non-stop. Și cam asta cred că ar fi cu... Băi, n-ai mă cum ești nebun... Cam asta ar fi cu videoclipul, nu uitați dacă sunteți noi pe canal, băiți să vă abonați, să apăreți scopoțelul și dacă vă plac episoadele cu rage, apăsați acolo pe butonul de like, eu am fost suner și ne vedem data viitoare. Re.